Somat de judectori, Klaus Iohannis are o reacție surprinzătoare: Nu a fost încheiat pe vremea mea. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a afirmat vineri, referindu-se la protocoalele secrete încheiate de instituții ale statului, ceea ceea care le-au semnat trebuie să le susțină, să le denunce sau să le explice. Întrebat, la puse: cum comentează faptul ce CSM a făcut public vineri protocolul încheiat cu SREI sublinierei dacă ar trebui desecretizate sublinierei alte protocoale? Subliniere Ful statului a răspuns, n-am comentat protocoalele sublinierei n-o se zi. Totodată. Iohannis a spus ce niciunul dintre aceste protocoale nu a fost încheiat de când el este presubliniere din Dana Gârbovan, preedintele Uniunii Naționale a judecătorilor din România, a cerut ca toti cei care au clamat în ultimii ani ca sprijină statul de drept. Începând cu președintele Claus și ambasadele străinele la București, continuând cu instituțiile europene, a obligat ea sa se pronunte public pe tema acestor protocoale. Eu cred că ce cei care au semnat astfel de protocoale trebuie să subliniere i le susțin sau să le denunce sau să le explice, dar acest rol nu pot să-l am eu. Niciunul din aceste protocoale nu a fost încheiat pe vremea mea, a declarat Claus Johannis Consiliul Superior al Magistraturii a făcut public, vineri, după declasificare, protocolul de cooperare încheiat cu Serviciul Român de Informații în anul 2012. Documentul este intitulat Protocol privind organizarea cooperării între Serviciul Român de Informații sublinierei Consiliul Superior al Magistraturii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, potrivit legii. Protocolul este semnat din partea CSM de presubliniere dintele de la acea vreme, Alina Ghica iar din partea SREI de directorul instituției, George Maior. Pe document mai apar semturile vicepre subliniere lui CSM, Oana Schmidt-H. al Leal, prim directorului SREI, generalul Florian Coldea.